Розповідь про поняття екології. Так, екологія – це наука про взаємовідносини живих організмів і утворюваних ними спільнот, про взаємодію між ними та навколишнім середовищем. Поняття екологія запровадив у 1866 році німецький біолог Геккель. Але формування екології як науки відбувалося на початку ХХ століття. Характерною ознакою сучасної екології є вивчення процесів, що охоплюють біосферу і особливу взаємодію людини з нею. <кхм> У ХХ столітті значно погіршилася якість середовища, яке оточує людину. Забруднюються річки, озера, моря, повітря, зростають шумові навантаження, особливо в містах, захаращуються великі території різноманітними відходами, зменшуються природні компоненти і видовий склад тваринного і рослинного світу, деградують грунти тощо. Усе це свідчить про порушення цілісності природи в цілому і, відповідно, погіршення якості життя людей, особливо в великих містах, завдяки недбайливому ставленню до того, що нас оточує. А міста в основному служать для того, щоб знищувати все живе, а не для покращення житлових умов мешканців. Дякую за увагу.